رمضان مبارک کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے اس آخری اشرے یعنی رمضان کے ان آخری دس دنوں میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اسے ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے یعنی مور دین ایٹی تھری اینڈ منتھس اور اس رات کو للت القدر کہتے ہیں اس رات کی بہت سی خصوصیات ہیں جیسے یہ رات ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ہمیں عطا ہوئی فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات کو عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں پرانے کریم لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا حدیث شریف میں شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی اکیس تیئس پچیس ستائیس یا انتیسویں شب میں تلاش کرو رمضان اب ہمارے درمیان کچھ دنوں کا مہمان ہے تو آئیے اس مبارک مہینے کے ان دنوں میں وہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں